працює цілодобово 4 бригади. Нові автомобілі закуплені Міністерством охорони здоров'я і передані на Хмельниччину. Каже тимчасово виконуючиє обов'язки директора Хмельницького обласного центру екстреної медичної допомоги Лариса Чубенко. Дані автомобілі будуть розподілені по слідуючим підрозділам. Два автомобіля залишаються в місті Хмельницькому, один автомобіль іде на камениць подільський і один автомобіль на Шепетів на Шепетівську станцію екстреної медичної допомоги. Один автомобіль орінтовно вартість 2 млн. це автомобілі